Aliat surpriz pentru Vladimir Putin în disputa din Siria, o occidentală a respins cererile de sancțiuni împotriva Rusiei. Ministrul olandez de externe, Stef a făcut apeluri la un armisticiu în rezboiul civil din Siria sub liniere. a respins apelurile privind impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, relatează agenția Xinhua. Bloc a făcut declarațiile respective la televiziunea olandeză Retele, în marja unei reuniuni la Luxemburg amid sub europene de externe, pe agenda CREA se află situația din Siria, conform Ager Press. În opinia lui Bloc o soluție negociată, prin intermediul Consiliului de Securitate al ONU, este necesar pentru a pune capte conflictului din Siria. Singura cale de ea este cea prin intermediul negocierilor, a afirmat Bloc. Sunte, Sua, Franca subliniere. Marea Britanie au întreprins lovituri aeriene asupra unor obiective în Siria, drept represalii la un presupus atac chimic în ora sub liniereul sirian Doma. Washingtonul a amenincat cu noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru ce sprijin guvernul sirian. U s-a sancțiuni. Percile trebuie să se subliniereze la masa negocierilor. Angajamentul nostru este în primul rând un armisticiu, apoi ajutor sublinierei o soluție politică, a mai spus subliniere fui diplomacie iolandeze.